uko kati katikati ya mbingu Wenye injili ya milele Awahubirio wakaoju ya nchi Mchani mungu na kumtukuza mungu kwa maana ya hukumu ni sasa Yule let allow mbingu na nchi roho na chemcheme za maji piruka kati katikati ya mbingu mwenye injili ya milele aahubiriwe waka juu ya nchi jeje mungu na kutukuza muumba kwa maana sayo hukumu ni sasa yule hali asifanye mbinguni na nchi ni babeli katika mahovu yake tumwabudu ngumu omba wa mbinguni nanchi chakoku ni mlia wa ni kwa luha jamaza mataifa umbe anguka kwa beli mji uliokuu umekuwa kambi ibada kubwa toke ni za katika yote ulingoi gudi tuendeze injini kwa nuhaja mm, si mungu mataifa taifa umeanguka kwameni mji hili mkuu umepoa kabila ibada potofu toke kibameni toke kibameni msishiriki katika mahovu yake tumwaku dumu mungu muumba wa mbinguni ni ni babeli mm. msishiriki katika maovu yake tumwabudu Mungu muumba wa mbingu na nchi chakumkeni mlio wa mlinifu mwere nikwa luha mataifa umeanguka babeli mji uliokuu umekuwa kamilia ibada potofu babeli ni babeli mm.